Kam poháňal u svidníckym poli a fraírku jem našo kružovi na dvori a fraírku jem našo kružovi na dvori ко моя на газдиивском борирако моя на газдиивском бори Выste z вашегоого двора а принес mi vo Выste z вашегоого двора а принес mi vo! Zvederkom kovanem, pri nezmeni voda zvederkom kovanem, daj mi ja to by na ruku prstín maľovanej. Nemusíš ničatko ten prstín skrývať, nemusíš ničatko ten prstín skrývať. Za ženu, tá budú ťa máty Vozmú ja ťa, za ženu, tá budú ťa máty Si už